بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبد القدوس اسلام آباد سے تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ اسلام آباد سے بہت خطرناک خبریں آ رہی ہیں خوفناک ماحول بنا ہوا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک انتہائی اعلیٰ سطح کا حساس اجلاس ہوا ہے اسی دوران لندن میں بھی نواز شریف کی رہائش گاہ پر ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس جاری تھا ان دونوں اجلاسوں کے دوران آن لائن رابطہ رہا اور اس دوران کیا فیصلے ہوئے ان دونوں اجلاسوں میں کون کون سی شخصیات شریک تھیں اور اس کے جواب میں بنی گالا میں ایسا ہی ایک ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے سابق وزیراعظم عمران خان کی زیرِ قیادت اس اجلاس میں کون کون سی شخصیات شریک تھیں اور ان میں کن امور پر گفتگو کی گئی خاص طور پر صدر پاکستان جناب عارف الوی اور سابق وزیراعظم عمران خان کے درمیان جو دو گھنٹے کی طویل ملاقات ہوئی اس کے حوالے سے اس اجلاس میں کیا بتایا گیا یہ تمام معاملات ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ خان پر جان لیوا حملے کے حوالے سے جو نیا تھریٹ جاری کیا گیا ہے جو نئی وارننگ دی گئی ہے یہ وارننگ کہاں سے آئی ہے اور خان تک یہ وارننگ کس اہم ترین شخصیت نے پہنچائی ہے اور کیا ہمدردانہ مشورہ دیا ہے اس پر بھی بات کریں گے پی ٹی آئی اور خان کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کے لیے عوام کے ساتھ کپتان کا رابطہ توڑنے کے لیے انہیں دہشت گردی کا نشانہ بنانے کا خطرات پیدا کر دیے گئے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگلے عام انتخابات میں کپتان کو عوام کے درمیان جانے سے روکنے کے لیے کتنی بھیانک اور خوفناک سازش شروع کر دی گئی ہے کپتان کا اس پر کیا رد عمل ہے یہ تمام تفصیلات آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت وقت پہنچتی رہیں جی ناظرین سابق صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی مشترکہ صدارت میں ایوان وزیر اعظم میں ایک اہم اجلاس ہوا ہے جس میں ایاز صادق شریک تھے اسحاق ڈار شریک تھے خواجہ سعد رفیق شریک تھے سلیم مانڈوی والا بھی شریک تھے اسی دوران ایسا ہی ایک اجلاس لندن میں میاں محمد نواز شریف کی صدارت میں جاری تھا جس میں رانا ثناء اللہ اور محترمہ مریم نواز شریف شریک ہوئیں ان دونوں اجلاسوں کے درمیان آن لائن رابطہ رہا اور لمحہ بلحہ ایک دوسرے کو مشورے دیے جاتے رہے اور مشورے لیے جاتے رہے اس دوران رانا ثناولہ نے اپنا موقف دہرایا کہ جناب اگر آپ لوگ مجھے فری ہینڈ دے دیتے اور میں پاکستان تحریک انصاف سے بھی وہی سلوک کرتا جو میں نے پاکستان عوامی تحریک اور ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ کیا تھا تو اب تک ان لوگوں کا میں تیا پانچا کر چکا ہوتا آپ لوگوں نے میرے ہاتھ باندھے اس لیے پی ٹی آئی اور کپتان اب آپ لوگوں کے لیے مسئلہ بن چکا ہے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ میاں محمد شہباز شریف نے اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے تحفظات اور اپنے ذاتی تحفظات بیان کیے تو سابق صدر آصف علی زرداری نے انہیں ٹوک دیا اور کہا کہ میاں صاحب ہوں جان دیو ہوں رانا ثناء اللہ کی گال من لو ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ جب سابق صدر آصف علی زرداری نے اس طرح اعلانیاں رانا ثناء اللہ کی حمایت کی تو میاں محمد نواز شریف اور محترمہ مریم نواز شریف بہت خوش ہوئے لیکن شہباز شریف اور ایاز سادق کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی خواجہ سعد رفیق بھی اس دوران مسکراتے رہے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری کی طرف سے رانا سناولہ اللہ کے آپریشن رجیم چینج ٹو کی حمایت کرنے سے یہ تاثر تقویت پکڑ رہا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ خان کو رگڑا لگایا جائے پی ٹی آئی کو رگڑا لگایا جائے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ وزیراعظم ہاؤس اسلام آباد اور لندن میں میاں محمد نواز شریف کی رہائش گاہ پر ہونے والے اس مشترکہ اجلاس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کی جائے گی اس لیے جو تمام پی ٹی آئی رہنما ہیں جو سابق وزراء ہیں سابق ارکان اسمبلی ہیں ان کے خلاف مقدمات کھول جائیں گے اگلے چند ہفتوں کے دوران انتقامی کاروائیاں بھی ہوں گی گرفتاریاں بھی ہوں گی اور مالی اور دیگر معاملات کے حوالے سے بھی انہیں ٹائٹ کیا جائے گا رانا سنا کو پی ٹی آئی کو پورا رگڑا لگانے کے مکمل اختیارات دے دیے گئے ہیں اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ پی ٹی رہنماؤں کو یہ آفر دی جائے گی کہ اگر وہ ریاستی مشینری کے اس رگڑے سے بچنا چاہتے ہیں چکی کے دو پارٹوں میں پسنے سے بچنا چاہتے ہیں تو یا تو وہ پی ٹی آئی چھوڑ کر پسے منظر میں چلے جائیں یا پھر وہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر لیں یا پھر اگلے عام انتخابات آزاد حیثیت سے لڑیں ناظرین نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت کا خیال ہے کہ اس رگڑا پروگرام کے ذریعے وہ کم از کم تیس سے چالیس ایم این اے اور ساٹھ سے ستر ایم پی ایس کو مینج کر لیں گے جس کے بعد عام انتخابات کروانے میں کوئی حرج نہیں ہوگا تاہم اس اجلاس میں یہ بھی طے کیا گیا کہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات نہیں کروائے جائیں گے تاہم اس کا ڈرامہ جاری رہے گا اور آخر وقت میں مردم شماری کو جواز بنا کر یا دہشت گردی کو جواز بنا کر یا مالی مشکلات کو جواز بنا کر انتخابات کو ملتوی کر دیا جائے گا اور عام انتخابات قومی اور صوبائی تمام صوبوں میں مشترکہ طور پر ستمبر یا اکتوبر میں منعقد کروائے جائیں گے دوسری طرف جب صدر مملکت جناب عارف الوی تشریف لائے تو خان اور صدر پاکستان کے درمیان دو گھنٹے طویل ون آن ون ملاقات ہوئی جس میں صدر مملکت نے انہیں حساس اداروں اور فواج پاکستان کی طرف سے دیا گیا یہ پیغام پہنچایا کہ آپ کی جان پر ایک اور حملہ ہو سکتا ہے اور اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ خان پر حملے کے لیے کچھ قوتوں نے بہت سے دہشت گرد گروپوں کو سپاری دے دی ہے اس لیے کپتان کو اپنی نقل و حرکت محدود کر دینی چاہیے عدالتوں میں پیشی پر نہیں جانا چاہیے اور فوری طور پر زمان پارک چھوڑ کر بنی گالا منتقل ہو جانا چاہیے کیونکہ زمان پارک میں حفاظتی انتظامات کرنا ممکن نہیں ہے یہ شہری علاقہ ہے گنجان آبادی ہے یہاں پر جبکہ بنی گالہ میں ایسی صورت نہیں ہے وہاں پر حفاظتی انتظامات کیے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ صدر پاکستان جناب عارف علوی نے خان کو یہ بھی کہا کہ بنی گالہ میں آپ خیبر خاص ہے جو مسلح وفادار اور جانصار قسم کے پرائیویٹ گارڈ یا اپنے خاص کارکنوں کو بلا سکتے ہیں جو آپ کی وہاں پر حفاظت زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں جبکہ یہ سہولت یہاں لاہور میں میسر نہیں ہے ناظرین خان کا خیال یہ ہے کہ اگر انہوں نے عوام کے ساتھ اپنا رابطہ برقرار رکھنا ہے عوامی مورال کو ڈاؤن نہیں ہونے دینا تو انہیں ہر صورت میں یا تو پشاور میں رہنا چاہیے یا لاہور میں کیونکہ بنی گالا میں بیٹھ کر اس طرح کا عوامی رابطہ ممکن نہیں زمان پارک میں جو اجلاس ہوا اس میں جو شخصیات شریک ہوئیں جو سرکردہ رہنما شریک ہوئے ان میں جناب عمران خان جناب پرویز خٹک، جناب اسد کیسر شوکت ترین زبیر نیازی عمر ایوب حماد اظہر حبیب، مراد رس اسلم اقبال اور دیگر رہنما شامل تھے ناگرین زمان پارک میں ہونے والے اس اعلیٰ سطح کے اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ اگلے دنوں میں آنے والے دنوں میں جب مزید گرفتاریاں ہوں گی تو پی ٹی آئی کا رد کیا ہوگا اس حوالے سے جو اطلاعات ہیں ان میں سب سے پہلا نمبر اسد عمر کا بتایا جا رہا ہے ناگرین ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ فواد چودھری کے بعد جو سب سے پہلا نمبر وہ اسد عمر کا لگایا گیا ہے اس کے بعد شاہ محمود قریشی حماد اظہر اور دیگر مخلص ترین رہنماؤں کی باری آئے گی ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ بیس افراد کی ایک لسٹ فائنل کی گئی ہے جو اس کا ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا ان بیس افراد کو مینج کرنے کے بعد پھر کپتان پر ہار ڈالا جائے گا اور عمران خان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا بنی گالا میں ہونے والے اس اہم ترین اجلاس میں خان نے اپنے کارکنوں کو اپنے ساتھیوں کو اپنے مخلص کھلاڑیوں کو کیا ہدایات دی اس حوالے سے ہم جو مزید تفصیلات ہوں گی وہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبد القدوس کو اجازت دیجیے اپنا اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں اور گرد و نوا میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ